37 см дубка на шосето им бяха навили един дюшек и се осложили хората в него. Аз в нашата мисля, община е да снимам... в другата. В нашата е. да го снимам и да го пращам, но вихам, айде да си не излизаме из хата е уж такова. Това е безобразие. Там не само, че ще стане катастрофа, ще загине човек, ама... Исках комисия компетентно да дойде да види, тия са 2-3 километра, бе, толкова ли една no, печна тигбе, а само аз съм дал сега 350 лева за джифъс и за винетки и за такова. Велате, вижте, некои нафукан софянец, като се шибне там, ще не осъде общината като първи първите кучни. Uh, си, са, нещо, запиш... страшно. Да, запиши, нещо страшно е, На да. Да, едната дупка, да, аз съм я измерял с рулетка 37 см, <звърките> а да, сега има само уклон, но имаше и душе. добре, че нямаше имаше и възглавниц. Говорим републиканска лият да? Републиканска пътна. чрез мен да поставят въпроси, и аз мисля, че оправдах, добре, иди сега. Те ми не вярват, че съм ги поставил, как да ги... Е, сега сега... сега, сега... сега <сес> <сес> <сес> а, не, няма да се поставя въпроси. Това няма значение да не търся някаква медий на Извездно Костов. Може ли някои... Yeah. Да има на седми места всички... Yeah, места. Бярно, И вярвам, не се изпълняват въпросите, според мен. Може би е така. Вече yeah, -hmm. -hmm. всеки чака резултата от това, което обмета на селото, на следващото место, обоставил някакви институции. И сега се интересът очакват какъв резултат ще бъде след тази среща, вчерашната, днешната. Проблема няма смисъл да оттечавам всички, да ги поставям. Вчера не искам да ставам банален толкова път и да вземам думата, камери, фрадомирци има, но ефекта може би и защото не знам да има разкрито престъпление в феродомирци чрез камери, ако не знам дали работят въобще от 5 6 месеца поне на работа. Така са поставили, има ги плащат събодачите на главния път, от тях, да ги бидат. Може би да намаляват самостта, но престъпниците напротив това не ги спира, защото се не точно там, къде са камерите, у съседски борове, тихи улички и, и така нататък. Така че с камерите много да се работи, ниско документина да вчера го стои Петков от племенче в Европа, така така, така, така, така нататък. И въпросът ми е същия вчерашния. Не верам ли да мога решим тук, но това Петкова също, щом не се ангажират от областната дирекция на полицията, чувам за съкрещения, чувам за Кадрови проблеми и за командировки, край на с наличния ресурс, пора да запазим това ниво, което е до сега. Защото старанието на един оперативен учертано го многократно да се държи само на приятелство. А то приятелство отиде от това, когато се работи добре с салин човек. Тогава сме приятели, некои имах 7-8 приятел, имах с две полицейски, коли постоянно където. А сега полицаят, ако дойла с мотор, той ще бъде сам, няма кой да качи назад и зад него. Само по един човек няма да работно за повече. И ако се участват посещенията, пак повдарям, аз не даде, че ще има ефект. Голем ефект е присъствието на един полицей. Достатъчно да мине пред него, аз ще го карам с служебния автомобил, да мине по тия улица, където са евентуалните извършители, Ние ни ги знаем всички. Не мога добре да ги познам. Знаеме, когато отказване, кой го е свършил. Само, че след това се търсят трудно доказателства, дали да могат да издържат, държат, както чухте пред прокуратура, пред съд и накрая да бъдат на пробация при нас. За съжаление, тия закони не може. Прокусно господин Гетосятъв, че да го помоля в, в, в законотворческата власт, тия закони, когато се краде до минималната заплата, да не може да... Вие страда полицията, страда и всичкото. А когато кражбата е в минималната, не може да... Де, дълени. дълени. Де, Де, дълени. Дълени. Да ви го казват престъпници. Ние ще крадем по едно нещо всяка вечер, за да не може там да превишаваме. Един електрожен. <сък> и така нататък. Запознати са, знаят, кой не е за първ път съдили един от година, но трима. Едно лице по три пробации за година и е, така нататък. Просто. Има и по себе е, Населението да. се отчаяло, не знам вече къде търси. Не, но ние първо го прихметаме. Нормално, да. Не съм, от бягам в проблем. Колко трябва да търсяне съдействие, ще го направим, но пак, като се обръщам малко повече гори там за колата и да по-често. Не знам дали ще ги дадат в ТО8-та дирекция, да ви уръщам да, е, Обеден съм, на всякъде мега. Да за колата, да ги... която обслужива, да да е приоритетно, защото е тежък район. Искам да ви кажа, че и вчера ви казах, че вие поне имате квартален, има села, които сега ще останат без младши райони, защото сутринта от областната дирекция спусна да списат за консумиране. Всичко възможно и с наличните средства и сили, които имаме, да обслужваме, както виждате от нас, искат непрекъснато имаме хора на границата. сега трябва <към> да кажа колко имаме в момента. Шест, Шест човека от отвара имало са на граница. Е, тази информация вече е квасифицирана и не трябва да гомите, аз Защото, като разбраха, че няма полиция с който бъде за убийство, да... за тези единица направиха ужас. Все преди таки Относно видеонаблюдението, вие няма как да знаете дали има ефект или няма от тях, защото съргалите са в полицията, информацията е за наша консумация. Така че ви не няма... там да да къде се краде, не се краде там къде се така, са съм, А че на път, там не се краде. А, понеже проектът, <кък> който е започнал е до половината и не е Значи има още да се... Има да и може да се монтират камери. Да, да, да. Това беше вчера и целата. И относно това, че анализа вчера не се предаваше по кабелната телевизия, а, искам да ви кажа, че преццентъра на МВР не разрешава, без да има депозирана заявка, да се излъчват предавания. А, миналата седмица исках от окръжна прокуратура Хлебен да отиде Иван Вачев да покаже релси откраднати от район на Червен бряг, за което има постановена 6 годишна присъда. Нещо, с което може да се похвалиме и полиция, и прокуратура. Не му беше разрешено да се явява по медиите. За такова нещо ТВ-7 и 2 тук, изпратихме транспортна, трябва да се подаде заявка до прес-центъра на МЕВРЕ да разрешат нашите служители да участват. Това беше и причината вчера да не се излъчва. Това беше Ама то е открито, всеки е. може да дойде. Значи... Открито е, да. Щоб открит, не открито? Не След като няма разрешение от прес-центъра да. на МЕВРЕ. Това беше причина. Няма заявка. Аз така бързваме открито. Тъп, да ги с автобуси да Един нов момент а, на комуникация, който прави много добро впечатление. Аз доста отдавна така не съм присъствал на такива отчети. А, на господин, а, не господин, не знам, да, ние сме почти адаш с вас, шеф на охранителна ополица, до разбрах. Най-вероятно, до някъде се прави, кмето истината някъде по средата сега. Всеки един си защитава интересите. Но, действително, това, което излиза така на първи план, като фокус, като финтесенция от това, което се казаха кметовете по населени места, е, че трябва да се засили комуникацията между е, полицаите, които са фарталните, така наречени населени места и кметовете на населени места. Тоест от това взаимодействие, от тия контакт и зависите. Това ще е превенцията и ще е борбата с престъпността. Според мен, без да съм специалист в тази област, аз никога не съм гледал на полицията като репресивен орган. Напротив, тук трябва да се заложи, според мен, повече на превенцията. Не да се хвали колко престъпления има, колко да са разкрити, а по-скоро да не се допускат престъпления по населените места. Повече са конвенционални, колкото разбрах. Те си бяха така. Болка на полицията е и предния мандат и сега най-вероятно тук ще изисква повече усилия. От шефа на полицията разбрах, че има и като проблеми. Изобщо те нещата са едни и същи. Общо взето няма никаква промяна в ситуацията. Затова цялата ще падне на глятовете и на кварталните, според мен. Там трябва да се засили а, работата. Да се получат някакви резултати. Искам да благодаря на полицаите. Крайна сметка, правят това, което е това, възможностите. Ние никога няма да бъдем доволни. Те винаги се оправдаят. И защото това си е вечният конфликт, който се съществува. Аз, аз вече се отказвам, <laughs> така ще ти разговоря да по темата. Но са прави. Действително, трябва да се помисли за. Значи, в селата има много шофьори, на които нямат нишки. Постоянно злоупотребяват с а, това поведението им, просто прави лошо впечатление. Върптат гуми, повечето катастрофи са от тях. и Ако там се насочат повече усилия, ще може поне а, по този вид престъпления по някакъв начин да се. Си... Иначе, какво да ни кажат? То, то се превърна в някакъв такъв битов тероризъм цялото това нещо. Ние с хората, които ще помогнем да престане, поне се мъчах някакви граници да го гръмъчим. А работата съвместната с местна власт е... Тук тези... <кълтва> аз чувам, да тук такива пререкани просто не трябва да ги имаме въобще. И висок тон нали, в позиция на началничество или на кметство въобще не трябва да, да съществува. Защото а, тя е толкова неразривно свързана тая обща работа, че не може да бъде. Вие съществувате зарад хората. Хората избират тях. Това е абсолютно задължително. И трябва да се проумее и всеки конфликт, независимо от това какъв е най-древни, да се решава веднага. С взаимно уважение и взаимно доверие. Сега, аз имам един такъв въпрос. А, колко са? по бързата процедура, осъдени, подадени, разкрити, което значи, че веднага е човека човек от полицията, и по бързата процедура, осъдени в нашата община. Може би го има в информация, не да, не съм убеден. Аз съм осъдени, ние още съда, може да кажа. Да а подадени са за бързата производство. За бързи производство. Говориш, защото за мен това означава, че веднага на място е хванат престъпните, независимо от това е той. Така, това говоря за доверието, защото хората по този начин се заявяват. Сега, аз имам и е въпрос. може, моля господин е Статия е да вземе отношение. Една негова реплика много. много е и какво това значи, това кражба на масло от травополз. Това значи, да блокираме Цял квартал, цяло селище. Това е много сериозен е празд. Иво много сериозен. Вие да го хвърлихте е. като реплика, обаче моля ви се да кажете нещо повече за това. Значи, тая тенденция се наблюдава от месец ноември. Значи, целия да целият регион, масово кражби. Е да. Отдава, групичка сигурен съм, че групичка, е групичка, тъй като еднообразно еднотипно, многократно се действа на едно и е също място. Първите удари бяха село Бресте помпената чудна, за която не искам да ви казвам, по какъв начин сменяме трансформатора и цената на ключ, си, и средства. Другото, удалечено място, което най-често има три пътят и целиха с сега е Това, В момента. Телограмен трансформаторът на село Сухаче, помпената станция. Работим. Те последните, които ви казвам, са от тези два тредена, които ви обощаваме и ще ги дам на накуп сега в тези. Да, да. Това е голяма грешка, господин Есакия, защото Вие заличавате следи по този начин, лишавате ни от своевременно разследване и качествено, защото Вие като и си свършите вашата работа, ние какво да правим там? Разбирате ли, че своевременното подаване на информация е много важно за започване на едно разследване? Така, При своевременното подаване на информация в неделя... Ние осигурихме автомобил, за да бъде на следствената група, но беше отказано да дойде следствената група, тъй като вече имало снявки и нямало как не, да се отглед следите. Не искам да коментирам този случай, че също в Реселет, това да, е много парт в лес, веби, но, търмата, търмата, търмата. И, търмата, търмата. Значи имаме информация, имаше следи, че са дошли от не, не ве, За къде говорите, за Реселет? За Сухача. За говорите. На кого се обадихте, с кого разговаряхте? Но, сега на вас ще го кажа. Задължително на мен всички ми имате телефона, но и... това е още в да ми кажа. Въпросът е, че ние реагираме максимално бързо на тези неща, просто нямаме време да чакаме следствие и други действия. Но това за нас вече е непосилно, тъй като става дума за огромни количества, които не можем да насмогнем. Значи спасяваме се, още трябва да спасим трансформаторите. Но тази тенденция се не видава от последните дни. От 14-те е влато, в Афлата, в ден в Петък беше в Афлата. А още не беше в село Садовец, Но там е съответно с други работи. Там яко, явно някои се учи в момента, тъй като по вандалски начин беше разбита машината. А, не е необходимо да има такива работи. За това се държат и нашата дирекция. Излизайки отбелязваме пред цялата общественост, че това се е повод за дизелово гориво. Така че ние с вас как можем да Няма да цитирам имена конкретно, но миналата, не по-мината година, имахме доста случаи на едно и също място палежи на лозя, сутритрите, изгоряха и вили и така нататък. Води се разговор с смета. Знам го кой е. Така нататък. Господин Кмете, да, подпиши се на акта за свидетел. Така се подпише на акта за свидетел от това цяло. Ама, докато се запазва тази тенденция за безнаказаност, нищо, вие се подпишете, след като сте сигурни, че е той. Знаете, че е той. Подпишете се на акта. Има си законов фрек. Ще самият пресъд, съдът ще прецени кой е крив, кой е прав. Дали ще мога да се да съземе нещо, дали няма да му се нищо. Просто трябва да се знае, че има хора, които работят. Че има органи на Министерство на вътрешните работи, които налагат санкции. Има закон. Има предвидени санкции. Но трябва съдействие и от вас. е надзор и пожарогасане. Пожарогасането е с най-многото щети. Ние ги отчитаме като пожари без загуби, тъй като за държавата реално сухите триви Ниската крафтова растителност се води като пожар без загуба, но то де-факто е загуба, защото за да отидем ние с два автомобила, с пет човека и да мобилизираме още 10 човека от съответното населено място. Цял ден да се занимаваме да обикадаме българите и да тупаме тия камери да брънчат на място, по един резервър горил, напред сметка да ви са без загуби. И същото време говорим, че бюджета е съкрепен, бюджета намалява, както казва госпожа Петкова, лимитите също намаляват за движение на служебните автомобили. Просто нещата са накантанки. В сметка на бюджета на постъплицата. Значи това не искам да го коментирам не е в товата сфери. Не, че полицията работи с покура. това вчера, което го случи, според мен, те са си свърширал. Дано не получа второ предупреждение от метода. Не мога ли да кажа? Един старочестник на тук има един от старите Гветове и някои други така работили. Преди години имаше един обществен съвет за обществения ред при кмета на община. И всеки месец началника на полицията, прокурора, реалния съдия, пожар, пожар се събираха при кмета. И тези проблеми между тях се изглаждаха. Ей госпожо секретар, аз предлагам, а кажете пак на кметъч, тогава съм го казвала. Той е единственото опълномощено лице. Пък може да събере тези? Организация, институции на едно място. Не, не, говорим само за, по а, между по полиция, прокуратура и съд. И, и да ви кажа, много, много, много се изглаждаха в това време. Сериозно се изглаждат. Аз съм за такова Тогава започна бързото производство. Тогава започнаха много неща. Така че аз го споделям от опит, който имам. За това споделям. И такива неща са полезни. И там вие ще си кажете помежду си, но кмета е този, който може да ви събере. И той да се пристраши и да ви събере. И нещата, които ви говорят, са малко в матонинско време. По тази линия може да се погледне в отчета. През миналата година има образувани 17 до съдебни производство. Половината от тях са заловени, разпространители на наркотични вещества в районите на учебните заведения. Сега не знам дали е редно да ви казвам, но аз имам един регистр, в който ясно пише кои са лица, употребяващи от на антихимични вещества. Разпространяващи говоря за малолетни и непълнолетни. А такъв регистр е, е, е, има и в полицията и се провеждат съответните мероприятия. Сега тези мероприятия, от една страна, с лицата, които са. Как да кажа, начинаещи, опитващи <рива> <рива> съм провеждал лично беседи с родители. Провеждал беседи и с медицински лица и така нататък с цело ограничаване на това нещо, защото сега наистина закона забранява това нещо, но какво печели обществото, че едно 14-годишно дете ще бъде осъдено в обществено порицание за това, че в него е намерена една трета някаква цигара. Това нещо на всичките ви ясно последните години, че има доста голям интерес към пушенето на трева. Засигнаме интереса не само в нашата община, в цялата страна и в, в целия Европейски съюз. Така че работи се по това нещо, не е, не е спирана работа. Сега, трябва да ви, да ви кажа, че само двама родители до този момент са реагирали интелигентно и са съдействали. То, не толкова са ни Колкото са погледнали нещата с истинските им имена. другата голяма част от родителите, с които съм провел беседи, точно обратно. Тръгват да ми доказват, да купуват тестове, какво да ми доказват на мен. Аз ще доведе една майка, която сега плаче със сън, за че на времето не повярва на полицията. Да, знам. знам. Аз, да Аз седам в Испания вече 10 години. Има и една. Можете, Томса, може, се... може да срещнеш тези нови. Така че проблем е, наистина. Но се работи, докладва са по съответния ред. Проблема госпожа да го кажа, Ще се го каза. Всички го знаем, не смеят. Не смеят. Е това не да. е грешката на всички. Е, това е това е няколко групи има задържания, има присъди. Първата присъда на, на едно от децата, което беше задържано в района на професионалната беше заменеваше административно казание, болба. Нали, Законът дава такова право, така че аз, аз не се оправдавам, че виждаш ли прокуратура да така, съда така. Това е ли? Невай, прокуратура, ще го десеш по мене. Не нямаш предупреждането. Всички от вас по места имате доверени лица, на които може да разчитате, да ви подават адекватна информация относно извършители на престъпления, и които може да формирате в един такъв доброволчески отряд, който нощно време да излиза. Нямате полицейски правомощи, имат само задължението да запишат автомобили, ако минат, засечени лица и ако станат свидетели на извършване на престъпление, своевременно сигнализират полицията, която ще се свърши. Редко. Става въпрос за очи и уши, за опазване на обществения ред за добри практики. Така? Е, да изслушаме и ще глушим да изслушаме 5 Ние всички ги имаме. И сме... И сме... Колкото от води толкова и пострадали. Става въпрос за съдействие между хората и полицията, за малките населени места е много важно, където не може да има 24 часа от полицейски присъствие. Сега тук състоят нещата, според мене това не са някакви агенти и така нататък, да се ни помислим, че кой какво ще как слуша, прослушва и не знам какво си. Ние, това са хората, са бъдат явни. Сега в случая, пак Петкова ще каже, защото ние това ще го облечем с решение на Общински съвет. На базата на вашия закон, ли, за да можем ние да влезнем, да го вкараме в сесия. Да Дали министъра не е казал за още не е. За, за, Защото не е. тук са притесненията, че ние ще <рък> го внесем реализира. на сесия, въз възоснова на какво. Не аз Сега, само, само секунда, Аз, преди да а, пристъпим към всичко това нещо, искам да чуем мнението на моетовете. Те как смятат, ще има ли ефект от това нещо? За да тръгнем от тук нататък да обличаме в закона въпрос, <към> да търсиме начин това да го правим. Това е единствената, според мен. Законова форма, която може да, бъде, да, да мобилизираме хора с определени правомощия, които също по някакъв начин, всеки един, който работи в, за нещо, той трябва да получава нещо. Аз не виждам а по друг начин какъв може да накараме хората да, да бъдат дени към тази насок. Другия вариант е, Общината да види до къде са тези програми развитие. От тези програми можем ние да насочваме хора и деца се казва определен кръг да работят от тази насока. Рамките на определеното работно време, да. което е въпседна да. част на деня. Иначе аз не виждам по друг начин. Не се случи защо тази програма работи, например, с озеленители. С хора, С които вече да им из, из, някаква друга длъжност, характеристика според мен няма да стане. Ама а не, не знам да има такава програма охранители. Да той има закон за общинска полиция, имат някои общини и такова нещо. Така че това може да стане стига общината да има средства за такова нещо. Мисля, че това е невъзможно. Единственият метод тър, който е работил с доброволните отряди. Това е. е това е. Да, от Радумец. Имаше такава практика. Общината дори беше определила помещения. Имаше изписани хора, по двойки, по тройки, нощно време, те дежуряха в селата. Но тъй като те няма никакви правомощи. Те наистина никакви правомощи, нито по закон. Нито ние можем да им създадем, каквито и да било правомощи. Беше на доброволни начало и за съжаление след нас вече полека-лека замря. В някои от кметствата имаше резултат и смисъл. Само, че аз сега си мисля колко работоспособни хора вече останаха в кметствата и колко хора биха дежурили през нощта. Защото не могат да бъдат само едни и същи. А ние изписвахме по 10 човека. Да бъдат по тройки, по двойки, да обикалят кметствата и се правеше това нещо. Но. Възможно ли е? Дава в коляри, да кажем, вие на да че може да се намери, но в малките кместа, където останали повече пенсионери и повече хора съвсем и онези, които ги крадат, почти не е възможно това да стане. Но все пак има такава практика, и ако кметовете ви да. общината би могла да помогне в това отношение, да се създаде. Които да бъдат на бюджета на общината. Полиция е друго, охранителите е друго, да се ами... Полицията е нещо съвсем различно. Добре, да се види. Аз сега не мога да точно да цитирам по законовите, може би. Търт, мен... е страшно тежка, аз ще я проверя внимателно. Защо да се почне, тя почне тълент. Никой не си направи вече с трета година. говорим това нещо. Никой и всеки вика, Не ми както права в долната, че в долната само един го познаха. <плес> тогава се, се взе едно компромисно решение. Няма възможност за общинска полиция а създаваме инспекторат. И тъй като тогава кой, Генади или кой беше, не се изпомням, първия не беше Генади, неговият друг беше от чумаковци <плес> и имало нужда Ходихме в Плевен и фактически почерпихме опит с общинския инспекторат, към между другто бе кандидат за началото на инспектората. И знам, там е създаден инспекторат за града и инспекторат за салата. Сега са кампан и форма, добра форма. Има две-три ниви и така нататък. Но няма така спометната власт около нас, да кажем, че може да може да се да случи. Да е. Не, евентуално ние. Знам го, го знам. Моя била идеята. При всяко положение аз съм тръгнал в началото, аз да го правя това, това. това. това. това, това. това. това, това, това. нещо. Има и право да. Аз персонално съм го направил. Затова казвам аз. След това сме започнали да, да го ре, реализираме лека полеки като нещо реално. Давай и, има ли хора достатъчно, с които сме работили. Първо, има ли ефект от работата на този инспекторат? Първо, там трябва да започне. Точно така. Аз съм съгласна с това. Значи, а, и ако има някакъв а, резултат, то е резултат съвместно с кметовете ли? Защото ние всъщност големия въпрос е свързан с тях. Има ли го, няма ли го ефекта за тая част, която ви тесе тях? За да, да забравяме... въпроси ето, не е отбор, Стигаме до там, че става дума само за работно време. Работно време, защото тези хора работят от 8 или до 9, до 7, до 6, 7 и така нататък. И, и през останалото време те не работят. Какво правим от там нататък? Нали? Това е въпросът на, на е това, което във втората точка е в момента, е за това, може ли да се създадат тия доброволни е, да, или не могат. И аз за това съжалявам, че реагират още в началото на това начин, ама в крайна сметка в всичките години аз съм го слушал това от, е, на 50 кусо години, съм се съм го слушал за тия дотове, тия е, е, неща ми няма да се слушат, те трябва да има някакъв... Трябва да има някаква е, мотивировка, първо, на тези хора. Ще, я, я обърнете се в е, Телиш и вижте, оставете частната фирма. Какво направиха е, е, като организация? 24 часова организация направиха ли в Телиш, за да не допуснат е, тези бежанците? Направиха Значи когато селото реши да направи нещо, може да му направи, според мен. Въпросът е ние, какво можем да застанем и ние за тях? Какво можем да им помогнем? Какви са им правата на тия хора? Ми колегите казват, от полицията ми те нямат никакви права. Отдадат какво да го. Е. Каква защита ще му ще направят на хора? Ми, те от те двама човека в, в Радомирци е, с тия а, роми, с цигани цигани дето са при него, и те ще го, изку... го унищожат. Ще тръгне някой да се разкара. Какво ще му дадеш на него? И от тук нататък идваме. В момента са 4 човека в инспектората. 24 да направим, 104 да направим, резултат ще бъде един и същ, ако няма достатъчно нормална организация на цялата тази работа. И в крайна сметка мотивацията на всички. Включително и кметовете. Кметовете не е какво се хрият за едно, второ, трето, защото мисля, че климето го каза. Една голяма част от кметовете играят с част от хората в uh, селата. С населението и със срещу други. И всичките, знаем всичките от избори, и сме с едните път, сме срещу други. Нека да си го кажем и това, но ни трябва да си казваме нещата, такива бито са. И в крайна сметка стигам до последното нещо, което бих аз могъл да предложа, това е. Ако се стигне до такова нещо, това трябва да е с изключително uh, категоричното uh, участие и uh, подкрепа на и населението. Включително за мета на Червен Като град Червен и община Червен Брек, защото има двойни функции. И единственото нещо, което ние можем да дадеме, не да даваме пари, защото как да ги дадеме, е сега върви една, един хубав според мене пример за начин да, да отидат хората да гласуват, тя, ако не го знаете, предполагам, че го знаете всички в момента, едно такова нещо може да направи общината. Под една форма, каквато и да е форма, да даде на тия хора възможности